це навіть не зрівняти з сільським господарством, там дійсно кожен день значні травми і ну, ці люди просто мають бути вакциновані для збереження свого здоров'я. Це вакцина та, яка ну, має робитись 100 це не просто вакцинування сезону від грипу, хоча від нього також помирають, це ну, значно небезпечніше захворювання. і варто пам'ятати, думаю, людям, що в разі того, якщо вони захворіють, то надзвичайно високий ризик того, що вони просто помруть.